Перед початком змагань учасників зважують. Це фінальний поєдинок у категорії до 60 кілограмів. Змагаються 13-річний Давид Андрушчук і 16-річний Павло Ялинецький. Давид Андрушчук програв, хлопець каже, армреслінгом займається півроку. «Це захоплююче, цікаво і є до чого Прагнути. Сильний суперник і вважаю йому надалі стати таким самим сильним. Переможець у категорії до 60 кілограмів Павло Ялинецький розповів – рукоборством займається три роки. Це його другі змагання. Суперник легенький, вдалося легко виграти. У мене більше досвіду, і, ну, у мене, я як тільки почув одразу е, команду «ГОВ», я зараз стартнув і виграв». У категорії до 80 кілограмів змагаються Ігор Антонюк і Дмитро Мурдза. Обидва на змагання приїхали з Тернополя. У цьому поєдинку переміг 24-річний Дмитро Мурдза. Чоловік розповів, вперше бере участь у змаганнях з армреслингу. Суперники, варто сказати, що тут всі сильні, тому що, скажімо, варто сказати, що людина, яка піднялася з дивану, прийшла сюди, неважливо, чи повболівати, чи вже знову ж таки взяти участь, це вже людина сильно духом, тому що легше казати бути, як то кажуть, диванним критиком, а от складніше це вже власне довести це все на ділі. Суперник Дмитра Ігор Антонюк результат поєдинку прокоментував. Так. Я задоволений побільше, б учасників було. Просто поділили категорії, в категорії 20 кг різниці, але задоволений друге місце. Хлопець, який виграв на 11 кг важче. І... І... Треба займатися, що старатися. У категорії понад 80 кілограмів переміг тернополянин Володимир Гроздік, розповіла співорганізаторка змагань Світлана Пушкар. За її словами, змагання з армреслингу серед осіб з інвалідністю в Кременці провели вперше. Вже більше року часу ми тренуємо дітей з інвалідністю і дітей з особливими потребами, людей. Так, і я вважаю, що це такий наш розвиток просувається, тому що я думаю, що Обмеженими людей ми робимо самі, коли ми обмежуємо їх від участі. От, в різних таких заходах спортсмени, які мають інвалідність, вони справді потребують нашої уваги там подати їм крісло, допомогти їм стати, пройти до армстолу, там допомогти їм зайняти зручну позу. Так і це все люди мають робити один одному, допомагати робити. Ми таким чином маємо інтегрувати їх. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, новини на Суспільному. Тернопільщина починаємо за.